بلا دقيقة انا بدي اعين صح انت انت تهنج اي حي ام جلي النعمه ابو محمد الله ولا ام مليون وانا عم باك اهلا وسهلا نورت شرفت النور نورك نفداك فداك <تصفيق> فداك الكون وفداك اللاش يا حبيب قلبي والله الحمد لله بخير اقسم بالله يا يحيى انك دخل ان ان قبل ما تدخل ان بس وثلاثة فيو ثلاثه واربعين 43 كل شويه يزيد 10 ولا 54 ذلحين اقسم بالله كفو تستاهل طيب تستاهل يا ولد ما اكذب عليك واشهد علي الله تستاهل يا ولد ست... عمي تستاهل تستاهل الطيب نفداك والله الف, الف مبروك ترى طيب والله دعمتك كثير آه الله انك تستاهل هلا هلا يا في اي بي ارحب يا في اي بي حبيبي حبيبي يا قلبي الله يسعدك. تسمع الحين فيه 100 اقسم بالله اقسم بالله يا الحين ما اطيب عليك. كيف؟ على الحين فيه حوالي 500 في البث. تستاهل. اقول تستاهل الطيب اقسم بالله انك وحيد الشوق. طيب. شفتك العافيه. اقسم بالله صدم ورب المصحف حبيبي حبيبي معلش ما معلش ما والله على الاثاره ولا بس تعرف اول مره وكذا لا لا عادي يا حبيبي خذ راحتك احنا اخوان يا بعد راسي انت من وين من اليمن يا اخي انا من الديعه من الديعه انت واجد الحين في اليمن ولا برا اليمن ايه انا في السعوديه ارحب وارحب يا شباب والله ونعم منور السعوديه كلها عم بحالك في اي بي شكرا يا الفي اي بي شكرا على النظاره يا حبيب قلبي اسمع حياتي لك اي خدمات اي امر نشوفك على خير يا ابن المملكه نشوفك حبيبي نتعرف عليك بلقط الشاشه بلقط الشاشه وانا معك دقيقه يحيى انت دقيقه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> دقيقه خل نسوي زي خل نسوي زي اسمع يحيى اظن انك طرف واحد اسمع تفضل قل اللي عندك يجوني يدعموني باي شيء يدعموني لاني يعني اول مره افتح بث خلاص هم قد جاوا من دون ما تتكلم قد طلع اللايف كمل الحين اللايف كفو كفو قل له قل لهم يجوني شو اسمه يدعموني باي شيء يدعموني تكفون شوف سميت ابنك يحيى شو سميت ابنك سميته الزعيم وانا عمي ان شاء الله ربي يحفظك حبيب قلبي خلاص هم يسمعوا وان شاء الله يدعموك شكرا شكرا شكرا لك شكرا فيك في امان المصر. الله حبيبي